Kenia ja išol, keď ja išol do domu, poštretnul ja na rohu, na rohu. Serus, brače, kamarače, sonove, sonove, či nieko za moju ženu, panove, panové Ej, nechoza, ej, nechoza, len ona zadíma nemšie za ňu ten Bartúšek rozvíja, rozvíja. A keď uniu, a keď uniu obačil, obačil, mu ten jej brúšek nepačil, nepačil. to za to, ženo moja, ničto, nič, ničto, nič. Ne nič nič. budeme, ne budeme v jedno žič, v jedno